Se murjotat, kun mä olisin lähdössä jonnekin avaruuteen. Me pidetään ihan mega mega leiri, eiks niin? Pelataan mimmentä. Joo, no mitä, se ei halua voittaa? Sun on aina pakko hankki joku ongelma. Se on vaan ylipäätään perseestä. Jep.